Θα δεχόσουν τη δημιουργία ενός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κοντά στην περιοχή σου. Μη να απαντήσεις. Θα υποστήριζες την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί που ζεις ή κάνεις διακοπές. Σκέψου όλες τις διαστάσεις του θέματος. Θα προβληματιζώσουν για τη λειτουργία ενός οριχείου κοντά στο χωριό σου. Πριν πάρεις θέση δοκίμασε πρώτα αυτό το εκπαιδευτικό παιχνίδι Η είναι ένα όμορφο, ορεινό χωριό. Ο πληθυσμός του όμως μειώνεται γρήγορα, γιατί κυρίως οι κάτοικοι πηγαίνουν στις πόλεις για να βρουν δουλειά. Δύσκολο το μέλλον του. Μία πολυεθνική εταιρεία εξορίξεων έρχεται να δώσει την ελπίδα οικονομικής και πληθυσμιακής ανάκαμψης στο χωριό, προτείνοντας την εκμετάλλευση των γνωστών κοιτασμάτων χρυσού. Απλή επιλογή. Όχι και τόσο. Οι κοινωνικές ομάδες της περιοχής έχουν διχαστεί. Ο δήμαρχος καλεί εκπροσώπους των ομάδων αυτών να εκθέσουν τα επιχειρήματά τους για να ληφθεί μία απόφαση υπέρ ή κατά της επένδυσης. Αν είσαι μαθήτρια ή μαθητής, εκπαιδευτικός ή γονιός, πάρε θέση. Επίλεξε 7 από τα συνολικά επιχειρήματα που παραθέτουν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών ομάδων για να ταχθείς προς μία κατεύθυνση, με ξεκάθαρο τρόπο ή διατηρώντας κάποιες επιφυλάξεις. Τι θα κερδίσεις? Μία σημαντική εικονική εμπειρία απέναντι σε ένα από τα πολλά δύσκολα, σύνθετα, συγκρουσιακά περιβαλλοντικά ζητήματα, γεμάτα ηθικά διλήμματα και αντιπαρτηθέμενες αξίες. Τέτοια ζητήματα φέρουν συχνά σε σφοδρή αντιπαράθεση τις τοπικές κοινωνίες. Αύριο μπορεί να αντιμετωπίσεις μια πραγματική τέτοια κατάσταση. Και τότε... Δεν θα ήθελες να έχεις ολοκληρωμένη ενημέρωση γύρω από όλες τις διαστάσεις του θέματος. Δεν θα ήθελες να ξέρεις όλες τις πλευρές τα διαφορετικά επιχειρήματα και τις αξίες των άμεσα εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων. Δεν θα ήθελες να πάρεις θέση με συνειδητό τρόπο, έστω και με επιφυλάξει. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι Ορυχείο Χρυσού στην Πέφκη μας προετοιμάζει για τέτοιε καταστάσεις, με νυφαλιότητα, καλλιεργώντα την κριτική σκέψη και την ικανότητα διασαφήνιση αξιών. Μπορείς να βρεις αυτό το παιχνίδι στο φωτόδεντρο μαθησιακά αντικείμενα, στη συλλογή της περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση για την